ودي اكتب شعوري في بيوت القصيد واكتب اجمل قصيدة تجذب الانتباه مرحبا بك واهلا يا الحفيد الجديد فارس البدرجة ودي اكتب شعري في بيوت القصيد واكتب اجمل قصيده تجد الهنديه مرحبا بك واهلا ارحب بك الجديد فارس يا انا حلا محرم اهلي أهلك يا احلى حبيب يلا هنك فهم لانهم لفهم جهعد وسعاده بنعد وعيد جيت مثل السحاب اللي غزر مرحبا بك واهلك يا الحبيب الجديد فارس البدر جانا يا بهل اجمل قصيدة تجذبها لانهيار مرحبا بك واهلا يا جديد الجديد فارس البدر جانا يابها رحلا بت انا والله ان بك اصبح سعيد كيف اصلا ما يسعد يوم مثلك لفاه فيك من نور نوره شيء جدا فريد والمدر فيك من اكتمل في سماه